Pont az a erőssége jelenlegi véleményedésre bocsájtandó észnek, hogy ezt megakadályozzák. Látom a lakossági fórum kérdését, átlátható kommunikációt, tehát ezt egyébként jogszabály is és természetesen meg fogjuk tartani a lakossági fórumot. Ez az előteresztés anyag, amit mi nyilvánosságra hoztuk, természetesen mi, hiszen mind a képviselőtestület nyilvános, mint pedig bennel élő előteresztés. Én javaslatom az minimum 90 nap erre a Egyrészt tájékoztatással, másrészt pedig a partnerségi védelményezésre. Igen, 45 nap körüli határidet tudnék eltézzelni. Ha sikerült a, a, a Városi Együttléd és Szabályozatai szép színes szavvos füzetformátumban akkor igenis sikerüljön ezt is. A város jelen állapot, állapotában megtelt. Köszönöm hogy a Város Lakostárban növekedjen, mindegy számú a kívülről bejött létszámot, de aki bent van már a városban, azt nem szeretnék, hogyha nem növekednek. Érdemes lenne összefogni az érdekközösségek mentén a, a körzeteket. Az Egyesületünk képviselőcsoportja egy konkrét módosítójavaslattal, határozati módosítójavaslattal jött el. Köszönöm szépen, és akkor az eredeti határozati javaslatról kell még akkor ezt a megtudó a a testület elfogadta, a véleményedési eljárás megkezdődik. Mindenkinek köszönöm szépen a jelenlegi a Rettenetesen munkaigényes lenne a jelenlegi kétféle színezéssel ellátott térképnek az összehasonlítása. Ha lenne kettő térkép, eddig ez volt, most ez lesz. És ezt kellene véleményezni, ezt a két ábrát kéne semmi más. A szerencsés, hogyha a lakosság véleményeből alakulnak ki a második térkép, az, ami a változásokat fedik. Pontosan az a lényeg, hogy mindenkinek meg legyen az informátság, az információ, és mindenki részt tudjon venni benne, ne csak az internetes társadalom. 90 nap mindenképpen kellene a kimunkátság és a körű társadalmi párbeszéd. Sokakat meglepne, hogy valójában milyen változásokat tervez a város. és előre borítékolhatva volt, hogy le leszünk szavazva. Szerettem volna élőben is ö, ö, megismerni a négyesi Katalin munkamódszereit, de sajnos nem sikerült. Tehát aki közszereplő, és akit megkérdeznek, az válaszoljon a kérdésre.